Úhoříčný je neobyčejně zajímavá ryba. Je prakticky nemožné tuto rybu v našich vodách zaměnit jinou. Fascinující je jeho rozmnožovací cyklus. Ještě koncem 19. století byli mladí úhoříci považováni za zcela jiný druh. Rozmnožovací cyklus zahrnuje cestu z našich vod přes Atlantik až do oblasti Sargasového moře. Pravděpodobně je každému jasné, že v dnešní době, vzhledem k překážkám, které jim člověk klade do cesty, nejsou prakticky schopni tuto cestu úhoři vykonat. Úhoři se v našich vodách nerozmnožují a drtivá většina jich pochází z vysazeného monté. Pokud se u nás potkáte s úhořem, tak s velmi vysokou pravděpodobností se bude jednat o samičku. Samců je jen velmi málo. Věděli jste, že úhoři jsou jedovatí? Jejich krev obsahuje toxin, a příznaky otravy jsou podobné, jako po kousnutí zmíjí. Jejich jed je bílkovinového původu a bezpečně se ničí již zhruba při 60. stupních a tak otrava například po konzumaci tepelně ušetřené ryby nehrozí. Věk úhořů je další malou záhadou. V literatuře běžně narazíte na různé údaje o věku. V našich vodách se typicky združují kolem 11 až 16 let. Typicky uváděný věk úhoře je 20 let. Ale v minulosti se vyskytly i jedinci, kteří prokazatelně žili 60 a více let. 68-letý jí byl například úhoř Pepík vysazený v zahradním Zírku v Praze, kde chvíli přečkal obě světové války a až koncem roku 1976 zemřel. A dnes je v ichtologickém depozitáři Národního muzea. Při své pouti v rámci rodnožovacího cyklu užívají úhoři další svou magickou schopnost. Úhoř je schopen pohybu po a v historii jsou zdokumentovány případy, kdy miliony malých úhoříků zdolávaly cestou například 5-metrový vodopád a to lezením po strmých skalních stěnách. Tímto způsobem byly schopni postupně po malých úsecích překonat i poměrně vysoké přeníšení. S nástupem pohlavní dospělosti a času migrace se barva úhoře mění, mu ze světla a získává kový lesk. Výrazně se mu zvětší oči, začíná se mu uzavírat rávicí trakt. Úhoř prodělává proměnu takzvaného stříbrného Úhoře. Takovou proměnu prý prodělal i český rekordman Úhoř Petýk. A to krátce před svou smrtí v 68 letech. Úhoř je dravá ryba, žijící u a vyvíjí převážně noční aktivitu. V zimě nepřijímá potravu a většinu času tráví zahrabáno v bahně. Pokud chceme pozorovat Úhoře, tak máme šanci prakticky pouze v noci. Během dne opouští svůj úkryt pouze ve kalné vodě a pouze na malé okamžiky. Při vyrušení se velmi rád zavrtává do bahna či zalézá pod různé terénní překážky jako jsou kameny, naplavené dřevo či odpad odložený člověkem. V České republice je nejvhodnější vodní plochou pro pozorování úhoře jezero Barbora. Za temné, bezvěrné noci obzvláště při nižším tlaku úhoři dobře snáší naši přítomnost, jsou vůči nám jako pozorovatelům trpělivější. Ovšem přesně naopak se chovají při jasné noci a úplňku to prchají při sebevenším přiblížení světelného zdroje. temná noc na barboře mezi 11. a 12. hodinou je rájem pozorovatelů těchto zajímavých věcí.